مش عايز تعرف نفسك؟ أنا بطرح عليك السؤال ده لأن الإنسان مننا ممكن يعيش من العمر خمسين سبعين مئة سنة ولا يعرف نفسه ولا يعرف نفسه من أي نوع وبالتالي ما يقدرش ياخد خطوة إيجابية لتغيير نفسه مما هي عليه للأفضل اللي هو مطلوب إن احنا نكون عليه. إيه أقسام النفس؟ وإيه تعريفها؟ ويعني إيه النفس البشرية؟ تعال اسمع معايا الفيديو للاخر وانا اجاوبك على الاسئله دي. السلام عليكم ورحمه الله مرحبا احبتي واعزائي مع هذا الموضوع الهام جدا عايز تعرف نفسك ولا مش عايز تعرف نفسك؟ اولا يعني ايه النفس؟ ويعني ايه الروح؟ هل في فرق بين النفس والروح؟ نعم الروح لطيفة من لطائف الله وهي سر من أسرار الله أو الله في المخلوقات فتحيا ينزعها منهم فيموت المخلوق ورب العزة لما المشركين حاولوا يعجزوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن موضوع الروح وقالوا له أجبنا ما هي الروح وما شأنها وما حياتها وما موقعها بعد الموت فرب العزة قال له قل لهم إن الموضوع ده استأثر بي ربنا في علمه بس ويسألونك عن الروحي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلة فالروح سر من أسرار الله يودعه الله في الكائنات الحية فتحيا ينزعه الله من الكائنات الحية فتموت وترم في حاجة تانية اللي هي المكون التاني الجسد اللي هو الأمر المادي اجتماع الروح مع الجسد مع بعض اسمهم النفس يبقى النفس البشرية تطلق على اجتماع الروح والبدن معا فإما أن ترقى الروح بالمادة بالجسد فيكون الإنسان كأنه أفضل من الملائكة، وإما أن تهبط المادة بالروح وعندئذ يكون الإنسان والعياذ بالله أحط من الحيوان يبقى عرفنا كده معنى النفس العلماء قسموا النفس إلى سبعة أقسام علماء النفس إلى أمارة ولوامة وراضية ومرضية ومطمئنه وملهمه وكامله طيب احنا عايزين نعرف يا عم الشيخ اه انا من, اه من انهي نوع من النفوس دي ما احنا ليه بندرس انواع النفوس دي عشان انت تعرض نفسك على الكلام ده تشوف انت نفسك من انهي نوع وبالتالي تقدر ترقى بيها مما هي عليه اذا كانت مش مش مطلوبه يعني اه الى ما يجب ان تكون عليه النفس ناخد اول نوع كده اللي هو الاماره وكلمه اماره هي على وزن فعاله وفعال ده من الصيغ المبالغه بمعنى ان النفس الاماره مش اللي هي امرت صاحبها بفعل المعاصي او فعل المعصيه يعني لا الانسان مننا لما ثوبه ينقطع بيخيط الثوب بنقول عليه خائط خائط هو خاط الثوب لكن لما يمتهن مهنه الخياطه يبقى مسموش خائط فاعل اسمه خياط على وزن فعال هو امتهن المين فالنفس الامارة اللي هي الفعالة دي نفس مش امرت صاحبها بفعل المعصية مرة واحدة لا دي بتأمر صاحبها من معصية لمعصية وإحنا كنا قلنا قبل كده أن المعصية التي يوحي بها الشيطان يدخل عليك الشيطان فيها مرة واحدة وبعدين يشوف لك مدخل تاني إنما النفس، إن المعصية التي تصر عليها النفس لا، ده أنت تعملها مرة واثنين وعشرة ومية إلى ما لا نهاية لحد ما ربنا يعافيك منها والتوب يبقى دي النفس الأمارة اللي قالت فيها امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم إنت بقى يا ترى نفسك أمارة ولا حاجة تانية ابدأ بقى اعرض نفسك ابدأ ابحث جوه نفسك شوف انت نفسك امارة بفعل المعاصي ولا بتنتهي عن فعل المعاصي ده اول نوع من انواع النفس النفس الامارة اللي هي جلت وزينت لصاحبها فعل المعصية اللي رب العزة قال فيه قل هل ننبئكم بالاخسرين اعماله هم مين هم يا رب الاخسرين اعماله قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة ناس بتعمل معاصي وكبائر وصغائر وبتقترف وبتعتدي ولا ترعوي ولا ترتدع وفاهم إن هو كده ما شاء الله طالما العملية مسطورة معاه وربنا سبحانه وتعالى سترى معاه هو كده الأمر ايه بالنسبة له كويس وهو ماشي تمام طب دي النفس الأمارة طب افرض بقى أن النفس يعني بدأت تلوم صاحبها عن ارتداء المعصية يعني ايه بدأت تاخد منحى اخر يعني ايه عمل المعصية وبعدين جاله واعظ من داخل نفسه انا ازاي عملت كده ازاي انا سرقت ازاي ارتشيت ازاي انا زنيت ازاي انا قتلت ازاي ازاي ازاي, إزاي؟ وبدأ بدأ الانسان يحاسب نفسه وخلي بالك ان جميل ان يكون من نفسك الواعظ ولذلك المعارفون قالوا ايه قالوا لو لم يكن من نفس الناس الواعظ فَلَنْ تنفعهم المواعز يبقى لازم يبقى عندك واعظ داخلي من جوه نفسك يردعك عن ارتكاب المعصية او بمعنى اصح يلومك حتى ما انت لو لمت نفسك على معصية كبيرة او صغيرة مش هعملها تاني مش هتعملها تاني خلاص ما انا بدأت الوم نفسي يبقى هنا النفس الايه اللوامة برضه على وزن فعالة، مش لامت لامت صاحبها مرة، لا دي كل ما بيقع في حاجة بتلومه عشان يمتنع عنها، كل ما بيقع في حاجة بإيه؟ بتلومه، يبقى هنا النفس هنا لوامة، يبقى عندك أنت من نفسك الواعظ. طب افرض إن الإنسان مننا فقد الواعظ الداخلي من نفسه. رب العزة بيجعلك واعظ في المجتمع الخارجي من أهلك، من أقربائك، من جيرانك، من العلماء، من المصلحين يجعلك واعز وده اللي ربنا قال فيه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ها وتواصوا مش ووصوا ليه؟ لو الايه قالت ووصوا يبقى في ناس بتوصي وناس بتوصى ناس بتقول بترشد وناس بترشد لا الكلام ده قد يكون عند غير المسلمين لأن عند غير المسلمين عندهم طبقة من هم ال... من ال... ال... ال... ال... أهل الدين بيسموهم علماء أو بيسموهم رجال الدين لكن المسلمون رجال لكل الدين المسلمون كلهم رجال لهذا الدين أمال إحنا عندنا علماء تخصصوا في أشياء ويعلموها للناس إلى رب العزاء فيهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يبقى وتواصى والألف اللي بعد الواو الاولى دي بيسميها النحاء الف المفاعله يعني ايه؟ مره اوصيك ومره توصيني، ما عندناش حد معصوم، ما عندناش كهنوت في الاسلام. فمره اوصيك مره توصيني، مره انصحك مره تنصحني، مره اوعزك مره توعزني، مره ابين لك الحق ومره تبينه مره اردعك او انهاك عن الباطل ومره تنهاني عن الباطل، بس بادب الايه؟ النصيحه. مش انهاك عن الباطل امام الناس تبقى فضيحه والامام الشافعي كان يقول تعمدني بنصحك في انفرادي بيني وبينك يعني وجنبني النصيحه في الجماعه ما تفضحنيش فان النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا ارض استماعه فان خالفتني وعصيت قولي فلا تغضب اذا لم تعططع ما تزعلش لو ما سمعتش ايه لا ما سمعتش كلامك والرسول قال من نصح اخاه سرا فقد نصحه وصانه ومن نصحه جهرا فقد فضحه وشانه وكان الرسول لما حد يعمل معصية او خطأ يصعد المنبر يقول ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا كل واحد بيحس زي ما بنقول بتعبيرنا المصري الحذق ايه الحذق يفهم إيه يبقى عرفنا النفس الامارة اعرض نفسك شوف انت نفسك ايه بقى وبعدين النفس اللوامة التي التي تلوم صاحبها على فعل المعصية وتنهاه درجة درجة وبعد كده النفس الراضية. راضية يعني ايه؟ يعني رضيت بأقدار الله. رضيت بأقدار الله. لأن رب العزة اختار لنا الدنيا آجال، أعمار، أرزاق، قوة، ضعف، كل ده اختيار ربنا ليك في الدنيا. أنت سعيك أنت بتسعى إلى أقدار الله لكن رب العزة ساب لكل واحد فينا يختار لنفسه الأكرة هتختار إيه فأما من طغى وآثرها الحياة الدنيا ها فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أنت عايز تختار إيه ها أنت بقى واختيارك يبقى أنت ربنا حدد لك الدنيا وانت هتحدد لنفسك الاخره زي علماء المنطق قالوا كده قالوا الله اراد بنا واراد منا فاخفى ما اراد بنا واظهر ما اراد منا فاشتغلنا بما اراد بنا وتركنا ما اراد منا يعني يعني ربنا اراد بنا اجال وارزاق واعمار واقدار اراد بنا واراد منا اراد منا طاعه اراد منا عباده اراد منا ارتدع عن المعصيه اراد أر بين لنا اللي أراد فأظهر ما أراد منا بيننا وعيز مننا بين لنا وعز من لنا ايه واخد بالك وقال يا عبادي فاتقون طيب واخفى ما أراد بنا محدش فينا يعرف بعد دقيقة بعد ثانية هيحصل له ايه يبقى اظهر ما أراد منا واخفى ما أراد بنا مشكلة البشرية وقافة البشرية بتجي منين انها تركت ما أراد الله منها واشتغلت بما أراد الله بها بين حاملين هم الرزق وهم العمر وهم المرض وهم الصحه وهم العيال وهم الزوجه وهم ك، لا، كل دي اشياء ربنا ضمنها لك كل دي اشياء ربنا ضامنهالك، انت بتسعى الى اقدار الله فيها، انت بس ما عليك الا ان تقدم العبوديه الصحيحه لله جل في علا النفس الراضيه اللي بترضى بقدر الله. ان كان القدر خير ظاهره يعني خير، هو طبعا اقدار الله كلها خير، لكن قد نرى في القدر شرا. حاجة فيها مرض فقر ضعف فشل ترى فيه لكن سبحان الله كل أقدار الله خير ولذلك العارفين بالله كانوا يقولوا إيه ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقه أمض القضاء على الرضا مني به إني عرفتك في البلاء رفيقة طيب دي النفس الإيه الراضية طب والنفس المرضية ده هي بقى ارتقت في, في الرضا حتى قبلت الابتلاء زي ما قبلت النعماء يا ها في نفوس كده نعم في نفوس تقبل الابتلاء زي ما تقبل النعماء يعني البلاء و و و والنعماء عندها واحد ازاي يا عم الشيخ فيه ايوة في نفوس كده انت لو جيدت نفسك هتوصل للمستوى ده طب ازاي قال سبحان الله الامام الشافعي الله يرضى عنه سئل في معنى قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه فقيل له يا امام لقد عرفنا كيف يرضى الله عنا احنا عارفين ربنا بيرضى عننا بان يستر عيوبنا وان يغفر ذنوبنا وان يدخلنا الجنه وان يجيرنا من عذاب النار كده يبقى ربنا راضي عنا فكيف كيف نرضى نحن عن الله هو ربنا مستني رضانا ولا احنا مستنيين رضاه لا ربنا اللي مستنين احنا مستنين مع معذره ربنا مش مستني رضانا وقال كده في الحديث القدسي يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ما تعرفوش تنفعوني بحاجة ولن تبلغوا ضري فتضروني وما تعرفوش تضروني في حاجة يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء يعني كلنا أصبحنا تقاه وكان زي الأنبياء أو الملائكة ربنا مش هيزد في ملك شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم زي لو كل الناس على قلب أبي ما نقص ذلك من ملك شيء يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه بكشفها لكم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي مفتوحة كتاب له سجل الأعمال يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك فقال يا عبادي إنما أعمالكم حليس القدسي أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يا إمام يا شفعي عرفنا كيف يرضى الله عنا فكيف نرضى نحن عن الله؟ قال: إذا رضيت بالنقمة بالابتلاء يعني كما ترضى بالنعمة فقد رضيت عن الله. يبقى أنت ترضى عن الله في إيه؟ أنك تستقبل الابتلاء زي ما بتستقبل إيه؟ النعمة. يبقى عرفنا الأمارة، عرفنا اللوامة، عرفنا الراضية، عرفنا المرضية، طب والمطمئنة؟ لا دي ارتقت قوي بقى. ارتقت قوي. يعني ايه قال لك المطمئنة دي التي تأمن لقدر الله ولو كان فيه ضرر يعني ايه فيه ضرر قال يعني لا تأمن لا تركن الى النعماء تركن الى الابتلاء ليه دي نفس اقتربت من نفوس الانبياء لان الرسول الاشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل ويبتلى المرء على قدر دينه كل ما كان دينك متين يعني انت طائع لله مخلص صادق معاه ايمانك ثابت وراسخ بيزيد ما بينقصش كل ما يكون الاختبار ليك اكتر واقوى واشد والابتلاء اكتر ليه لان كل ما بتبتلى كل ما الابتلاء بيمحي من خطاياك سبحان الله الابتلاء بيمحي من الخطايا نعم ما هو ربنا بيبتلي انه بيكره العبد لا بيبتليه لانه يحبه يا سبحان الله ولذلك الصحابه لما كان يتاخر عنهم شويه مرض او جهاد او فقر او اي اختبار من الله يقولوا احنا خايفين لا يكون ده استدراج يكون ربنا بيستدرجنا واحنا مش عارفين يبقى لما تلاقي ابتلاء جاي عليك لا ده في ناس بتستقبل الابتلاء اللي هي النفس المطمئنه بقى بتستقبل الابتلاء أشد من استقبالها للنعماء. دي بقى حاجة دي ارتقت بقى إلى نسأل الله أن يرزقنا اطمئنان النفس ولذلك شوف ربنا جمع ثلاث نفوس في أي واحدة قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. المطمئنة لأن المطمئنة أرقى لأنها رضيت بقدر الله ورضيت بنعماء الله واستقبلت الابتلاء كما تستقبل النعماء لا دي المطمئنة بقى أرقى كمان. تستقبل الابتلاء اكتر من النعماء لان عارفه كل ما في ابتلاء كل ما العمليه عماله ايه تمحي الخطايا تمحي الخطايا اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات يبقى نفس امارة نفس لوامه نفس راضيه نفس مرضيه نفس مطمئنه نفس ملهمه ملهمه يعني ايه قال سبحان الله تبقى توافق اقدار الله ومراد الله يعني ايه يعني تلاقي هذه النفس او صاحب هذه النفس شوف انت بقى من, من, من اصحاب اني نفس في, في الستة دول صاحب هذه النفس الملهمة يوافق مراد الله زي مين نضرب مثال سيدنا عمر رضي الله عليه لما نزلت الايات سوره المؤمنون زي ما بيروي الامام مسلم في صحيحه وكان سيدنا عمر رضي الله عليه بيقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رسول الله من بيننا وتوجه إلى القبلة ودعا الله قائلا اللهم مزيدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأعزنا ولا تذلنا وارض عنا وأرضنا خير يا رسول الله أنت إيه اللي خلك أمت من بيننا كده وتوجهت القبلة ودعيت الدعاء ده قال لقد أنزلت علي أنفا عشر آيات من عمل بهن أسكنه الله الفردوس الأعلى طيب سيدنا عمر من كتاب الوحي شوف بقى الإلهام بقى فبدأ سيدنا عمر يجيب الريشة أو الألم أو العصا يجيب الحبر وعشان يكتب ورا الرسول بيكتب الوحي لأن القرآن كان بيسجل بمجرد ما الوحي يفصم عن الرسول أول ما ما جبريل يفارق الرسول ربنا سبحانه وتعالى حفظه القرآن قال له لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقال له, قال له إن سنقرئك فلا تنسى وقال له آآ آآ سبحان الله ثم إن علينا بيانة طيب يبقى رب العزة حفز الرسول آه الرسول يبدأ يملي الصحابة لأنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون طيب يبدا الرسول يمال للصحابه اللي هم كتبت الوحي. فكم منهم سيدنا عمر. اكتب يا عمر قد افلح المؤمنون عمر يكتب الذين هم في صلاتهم خاشعون وعمر يكتب والذين هم عن اللغو معرضون وظلت الايات مشى ولقد خلقنا الانسان من سل ال والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الورثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين لسه الايات بتقرا لاول مره. وعمر بيكتب لحد ما قال له ثم جعلناه نطفة في قرار متين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة وعمر بيكتب فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما اكتب يا عمر ثم انشأناه خلقا اخر ام عمر تبارك الله احسن الخالقين فسيدنا النبي قال له هكذا نزلت فاكتبها يا عمر ولذلك كان عمر يقول وافقت ربي في ثلاث في اسارة بدر وفي نزول الحجاب وفي تحريم الخمر ثلاثة وفي الاستئذان أيضا كمان يبقى دي عرفنا الأمارة عرفنا اللوامة عرفنا الراضية عرفنا المرضية عرفنا المطمئنة عرفنا الملهمة والرسول قال عن عمر لو كان فيكم محدثون يعني ملهمون لكان عمر طب النفس الأخيرة بقى قالك لا أنت توصل يا حبيبي للمطمئنة للملهمة لكن الكاملة دي دي بتاع سيدك الحبيب اللهم صل عليه النفس الكاملة هي نفس الحبيب صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن هو نموذج للإنسان الكامل الذي لا يعتني نقص كامل في أقواله كامل في أفعاله كامل في حركاته كامل في سكناته هو نموذج للإنسان ولذلك رب العزة لم يجعل القدوة في أحد مثلما جعلها في رسول الله قال إيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخره وذكر الله كثيرا دي النفس الكامله التي لا يعتريها نقص بس احنا بنسعى للكمال اه ولو لم نبلغه يكفيك شرف المحاوله يكفيك شرف انك تريد ان ترقى بنفسك من الاماره الى اللوامه لو نفسك لوامه خير عيش معاها خليها تلومك على المعاصي عشان تمتنع لأن رب العزة قال يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان مش لا تتبعوا الشيطان لا خطوات لأنه بيغذك واحدة واحدة ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ورب العزة لما خلق النفس البشرية جعلها صالحة لقبول الطاعة وصالحة لقبول المعصية وكان سيدنا الحسن الله يرضى عنه يقول اعلم انما هما همان يعني في حاجتين دايرين في قلبك انما هما همان يجولان في قلب العبد هم من الرحمن اللي هو بتاع الطاعه والتقوى وهم من الشيطان بتاع المعصيه والكفر طب وبعدين انا احدد مسيري ازاي يا عم الشيخ قالك فرحم الله عبدا وقف عند همه ماشي في طريق وجاء مفترق طرق يا ترى هيدخل يمين ولا حيحوت شمال آه، فرحم الله عبدا وقف عند همه فما كان من الرحمن أمضاء اللي هو الطاعة والعبادة والتقوى وما كان من الشيطان أقصاه يعني توقف عنه ولم يفعل اعرض نفسك شوف انت نفسك من أي نوع وارتقي بنفسك اوعى تسلم نفسك للشيطان اوعد سلم نفسك للمعاصي عصيت وارتكبت كبائر وعملت معزرة في اللفظ يعني لا تؤخذون بلاوة كبيرة واعلم أن الله فاتح باب التوبة دائما ارتقي بنفسك اعرف نفسك حتى ترقى بها وحتى تست حتى تصبح نفسك يعني لوامة ماشي راضية جميل مرضية مطمئنة ملهمة لكن إنت بتسعى للكمال وإن لم تصل إليه أسأل الله تعالى أن يزكي نفوسنا لأنه هو الأقسم ألوى نفس وما سواها خلقها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها جعلها صالحة للطاعة وجعلها صالحة للمعصية قد أفلح من زكاها ده منك أنت قد أفلح من زكاها يعني ارتقى وقد خاب من دساها يعني نزلها في المادة وفي حمأت الرزيله والمعصيه قد افلح من زكا وقد خاب من دس اسال الله تعالى لي ولكم تزكيه النفوس وتزكيه الارواح وتنقيه الابدان من المعصيه واسال الله تعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنة قبل ما انتهي برضه بذكرك بنحاسب لك لينك الدعم على باتريون تحت القناه ان شاء الله ان كنت تريد تدعيم او دعم القناه ماديا حتى نرتقي بها الى افضل من هذا المستوى أسأل الله تعالى أن يرزقني إياكم تزكية النفس وأن يجعلني وإياكم من أصحاب النفوس الزكية والمطمئنة والملهمة وأسأل الله تعالى لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته